de audieri în cazul lui Covesi, ce a decis CSM. Procurorul sublinierie e fal direcției Naționale Anticorupție DNA, Laura Codruca Covesi. Subliniere I. adjunctul său, procurorul Marius Iacob, în cazul cerora inspecția judiciară a început, în anuarie, acțiuni disciplinare, au fost audiați la Consiliul Superior al Magistraturii timp de aproximativ 30 de minute, fiind chemați din nou 9 mai, News. E din pentru procurori în materie disciplinară a CSM a început la ora 1000, nu a fost public sublinierea i-a durat aproximativ 30 de minute. Efadna sublinierea adjunctul său, Marius Iacob, nu au făcut nici o declarație la e, sublinierea de la CSM. Ei au fost chemați pentru noi audieri în data de 9 mai. Este o procedură care nu este public. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri de administrare de probe, cereri în apărare. Este o procedură în curs. Vom prezenta cereri în apărare, o să ne facem apărările, o să vedem decizia. Fiind o procedură nepublic, nu pot să fac alte comentarii, declara Covesi la sosirea la CSM. Inspecția judiciară a început în 12 ianuarie o acțiune disciplinară în cazul procurorului subliniere F. Aldna, Laura Coduca-Covesi, care este acuzat de trei abateri disciplinare. O acțiune similară a fost declan clan sublinierea în cazul lui Marius Iacob, procuror subliniere F. Aldzna. Procurorului sublinieră e să Isaïput, între altele, manifestri care aduc atingere onoarei sau politicii profesionale ori prestigiului justiției se vor sublinierăite în exercitarea sau în afara exercitrii atribuțiilor de serviciu. O acțiune similară a fost declan sublinierea sublinierei în cazul lui Marius Iacob, procuror sublinierei al DNA, pentru nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judectorul sau procurorul subliniere tie ce există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, constând în ceea ce a efectuat acte de urmărire penal, a formula declarație de abținere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 66 Cod Proceduri Penal Una dintre abaterile constatate de aici în cazul lui Povesi se referă la înregistrările aprute în spațiul public, din timpul unei subliniere din CD-Lucru din 18 iunie 2017. Procurorul subliniere Faldna s-a exprimat în sensul combaterii efectelor negative în planul imaginii și credibilit și instituției, generate de decizia CCR-68 pe 2017, prin instrumentarea urgentă a unor dosare cu min subliniere 3, de impact mediatic, subliniere a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal definitiv sublinierea general obligatoriu al deciziei CCR 68 pe 2017, sublinierea a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale, sublinierea a unui judector al Curții Constituționale, inducând ideea în cadrul opiniei publice că unul din criteriile în funcție de care se prioritizează soluționarea dosarelor este impactul mediatic al acestor a sublinierei calitatea oficială a persoanelor cercetate, spunea Inspecția Judiciară. De asemenea, procurorului sublinierei F. să Imput ce a folosit fac de colegii procurori în ton superior sublinierei agresiv.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 Prin intermediul unei corespondențe electronice, e-mail a adoptat o atitudine nedemn, folosind la adresa procurorilor cuvinte si expresii cu un conținut vedit denigrator, insultor, sublinierei, amenintor, respectiv la sublinierei, gârfitori, infractori. Fecând cunoscut acestora faptul ce există deja un cerc de suspecții, cu referire la un dosar penal, încă când astfel obligația de rezerv sublinierei normele de conduită, a ta te profesiei de magistrat, suscine ei într-un comunicat de pres transmis în ianuarie. Efel n-ai se imput sublinierei faptul ce, prin desemnarea în calitate de procuror de caza unui magistrat care se află într-o vedit stare de incompatibilitate, ar fi încăcat regulamentul de ordine interioară a Direcției Naționale anticorupție, care se referă la atribuțiile procurorului sublinierei F subliniere Sublinierei prevede ceea ce acesta urmăre sublinierea te repartizarea cauzelor sau, după caz, repartizează cauze în raport cu criterii obiective precum specializarea sublinierei pregătirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea sublinierei, operativitatea soluționării cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitile în exercitarea funcției.